هالمال هالمال مال, مال اجمال الوقت بالطيبين اجمال الوقت بالطيبين ويا هلمال كتن وخرب الخيوة المال المال <تصفيق> المال من العمر يا ياذمان ياذمان جروح القلب يوم اجبار أنا أجيذ أنا أجيبي أنا أجيذ عنه وجع لو من كان لو من كمان الحياة إزرار لا تحجي Oh, my God. تحاض الاعد تحاض اليوم الله سوده قلبي اسمع وكل فرس وجيب لي قلبي على حيلي ثار القلب مبيوق فوقه وطايبنا بشل عروقه يا شتت كسر سوقه كلمني من على المحنه غير جيبنا قوي لبيمنا بيمنا كلمني يسولف خي جيبنا قوي في ما حشمت خوان يوم ع عازة حتى الحبل شاريه مال الجنازه <تصفيق> والعله بينا بس للقلت والقال الرحباوي صاير عجيب هاي من الرحباوي من كرار الرحباوي سيد وسام الميالي كرار الرحباوي محمد العاجيبي بعد محمد العاجيبي عباس الحضراوي حماد الفتلاوي كرار الرحباوي تاج وباج وعظم عاج الرحباوي الوقت ما بيصوچ يا ابو سندين بينا بس للقلت والقال صاير حكينا صاير حاكيين صاير حاكيين بس للقلت والقال بس Yeah حسبالي توياي حسبالي حسبالي توياي والطيب للجروح والله دره عشره عطر ثاري كساويد كسااوييد كسااوييد عشرة ازي العذاري يبقى سيد سعد العذاري أوضح سيد سعد سيد سعد كل الزود لك الديوانية واهلها* وحلى سيد سعد حماد الفتلاوي محمد العاجيبي عبد الله مكافاه محمد ابو شوارب، امير عبد الله قال ابو عقله شلع قلع. ابو سجاد اكيد بعد ابو سجاد عيون ابو سجاد وينك يا ابو سجاد ابو سجاد الغالي يستاهل وينك يا ابو سجاد وهذا ابو سجاد يقول انا جاي تعال يا ولد يما يا يما يا يما اي ابن آه محمد الغلاب للعريس زوام وين الزوام الخوالي ضيوفنا للكوت ويتدلل اسمع هاي المردوده من سيد احمد العيون سيد علي الزاملي بعد علي الزاملي ويظل علي الزاملي اخوي علي الزاملي مصطفى الكعبي سيد يقول هاي وحده وياكم كلكم شي أبو الغزالي، محسن الغزالي، مصطفى الكافي، مشتاق الزاملي، عباس الموسوي كل الحضور وعراس محمد الزاملي محمد الغراضي يدلل